У Хмельницькому попрощалися із 46-річним військовослужбовцем. Очне чи онлайн? Як освітні заклади Хмельниччини підготувалися до нового навчального року? Позашкільна освіта. У якому форматі заклади мистецької освіти Хмельницької тергромади працюватимуть з 1 вересня?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 Станом на 30 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 47 тисяч російських військових. Противник втрати 1954 танки та 4294 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1079 артилерійських систем та 282 реактивні системи залпового вогню. Від 24 люту українськими військовими знищено 234 літаки, 204 гелікоптери та 196 крилатих ракет. За 180 за днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Із 1212 освітніх закладів Хмельниччини 698 або ж 65% готові до очного навчання, розповів на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, ці заклади мають укриття, і комісія ДСНС рекомендувала їх до навчання офлайн. Укриття мають мати два входи, мають бути обладнані самим Має бути світло, мають бути забезпечені теж і продуктами харчування, і водою. Це все враховувала комісія в своїх висновках. У нас була потреба коштів на ремонт крутів близько 50 мільйонів по території Хмельницької області, і 34 мільйони було передбачено саме з обласного та з місцевих бюджетів. Заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв розповів, із 60 громад Хмельниччини повністю готові до оффланд навчання 8. Це територіальні громади Новодоноєвецька, Гуківська, Солопковецька, Китайгородська, Полонська, Красилівська, Слобідко-Кульчаєвецька та Кам'янець-Подільські територіальні громади. У 22 громадах 80% закладів готові до офлайн навчання. У дев'яти громадах 50% закладів. У чотирьох громадах Судильківська, Михайлівська, Гвардійська, Улашанівська, де заклади повністю працюватимуть дистанційно дистанційній формі навчання. За її словами, до 12 вересня комісія ще виїжджатиме в ці громади та ще раз обстежить, чи немає технічних можливостей хоча б частково розпочати освітній процес офлайн. Директорка обласного департаменту освіти Дарія Басюк розповіла: що "Школярі навчатимуться в різні зміни, так само працюватимуть позашкільні заклади і це не Вчання буде перемежовуватися із дистанційним будемо зміщувати тривалість канікул. І також з проблемами, які передбачаються в опалювальному сезоні, відповідно, не виключено, що інтенсивність навчального процесу буде збільшена. Будемо пропонувати шестиденний робочий тиждень. Кожна територіальна громада буде приймати рішення індивідуально. Заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак каже, за літні місяці готували заклади освіти до офлайн-навчання. На це витратили понад 15 мільйонів гривень та яку форму освітнього процесу обрати вирішують батьки. Каже, опитали батьки. Їх третина – за очну форму навчання, третина – за змішаний формат, решта – за дистанційне навчання. Михайло Крава каже, із 121 закладу освіти Хмельницької громади в 94 за рекомендацією ДСНС можна навчатися офлайн. Стосовно першачків, то вони всі 1 вересня сядуть за парти в освітніх закладах своїх, сусідніх чи в укриттях, каже заступник міського голови. Навчити писати, читати, лічити тобто базових компетенцій, які діти здобувають у школі – Надзвичайно складно за допомогою освітні, дистанційних технологій, тому ми створюємо умови для того, щоб усі першокласники могли вчитися у закладах освіти. За його словами, працюватимуть і 34 із 54 дитячих садків громади в місті та в селах. А от школи в селах працюватимуть більше дистанційно, бо у половині немає укриттів. Для тих закладів, які не мають укриттів, готується проєкт – по будівництву простих укриттів, ми плануємо таке укриття збудувати для одного із закладів дошкільної освіти. Це просте укриття залізобетонних конструкцій. Якщо цей досвід буде позитивним, можливо, він буде поширений. Щодо підручників для школярів, яких змінена програма навчання, то виконувачка обов'язків директора департаменту освіти розповіла. Освітніх програм п'ятих класів. Дійсно, ви знаєте, що на рівні держави підручники ще не надруковані, тобто в процесі друку, але є повністю доступ електронних версій. Можемо забезпечити користування електронними посівниками, підручниками під час уроку.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 Дитячий світ у Хмельницькому хочуть реставрувати. Хто і чому виступає проти. Втричі зріс попит на ветеринарно-санітарні паспорти та чіпи для тварин у Хмельницькому. У відділі жіночого одягу і білизни підприємеці Олени Антонюк товару на десятки тисяч, каже Олена. Щоби забратися зі свого робочого місця, їй треба все посортувати, скласти та демонтувати всі стійки, полиці і вішаки. Ми з'ясували, це кожному з нас обійдеться в 20 тисяч. За її словами, підприємцям не стільки шкода 20 тисяч на демонтаж, скільки вони бояться втратити робочі місця. І тому підприємці просто п'ють заспокійливе, всі хвилюються, закупляти товар чи не закупляти. І взагалі ніхто не може зрозуміти, що відбувається. Залишити торгові місця треба через капітальний ремонт, який мають переводити на першому поверсі дитячого освіту, де оренда за квадратний метр корисної площі дорожча, ніж на другому, каже підприємиця Любов. Оренда у нас немаленька. Якщо порахувати квадратний метр, там, вісь ПДВ, вісь тих 20 відсотків на даний час, у мене виходить 368 гривень не рахуючи комунальних і всі відшкодування. Я тут стою вже 23 роки і ніколи не робили ремонт. А зараз таке війна і ви хочете робити ремонт. Реконструкцію в дитячому світі робитимуть, розповідає заступниця директора Хмельницького департаменту інфраструктури Наталія Вітковська. Конкурувати нашому сьогоднішньому дитячому світу як торговельному центру в місті Хмельницькому з такими чудовими торговельними центрами, які є навкруги, майже неможливо. Тому підприємці мають зменшити свої хвилювання, переїхати на другий поверх. Ми гарантуємо, що ніякого продажу дитячого світу немає, не планується і не буде. Як довго ремонт триватиме, Наталія Вітковська термінів каже, назвати не може. Розповідає, підприємці зможуть повернутися на свої робочі місця, якщо після ремонту їм підійде оплата оренди з урахуванням затрат на реконструкцію. каже, проводитимуть кап ремонт коштом підприємства балансоутримувача. Із її слів, в торговельному центрі до повномасштабної війни планували встановити скляні вітрини модулі. І в угодах, укладених з підприємцями після аукціону, є пункт про відшкодування орендарями їхньої вартості. Голова Ради про спілки підприємців Надія Кнець каже, підприємці, крім оренди, платять за світло, тепло, прибирання, встановлення лічильників, дверей, сигналізації, а скляні модулі коштують від 70 до 100 тисяч гривень. Ці підприємці дають мінімум місяць, по півмільйона гривень прибутку в міський бюджет, і його немає смислу продавати. Це курочка, яка несе золоті яйця, але ж вона не може курочка нести по три золотих яйця. Проєкти підприємцям не показують, терміни, які буде проводитись ремонт, не показують, хто, забудов... хто буде проводити ремонт, не показують, нічого не показують. Із її слів, додаткові пункти угоди неправомірні, як і вимога звільнити робочі місця протягом трьох днів. А саме такі оголошення розвішали в десятих числах серпня на кожному відділі. При такій інфляції, 35% щомісяця, при таких затратах, які підприємці затратили на аукціон, при таких договорах, що їх неправомірних договорах, включили договора, такі пункти, які не відповідають закону, просимо провести позачергову сесію міської ради. Це питання визнати на розгляд, його, ці конфлікти вирішити, скажімо, полюбовно, з участю підприємців на цій сесії». Чи дослухається до підприємців, каже Олена Антонюк, невідома, бо на їхні звернення депутати міської ради досі не відповіли. Підприємці кажуть, коли депутати не підуть на зустріч, відстоюватимуть своє право на працю на своїх торгових місцях у суді. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Втричі зріс попит на ветеринарно-санітарні паспорти міжнародного зразка та чіпи для тварин у Хмельницькому. Про це розповів заступник начальника Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. За його словами, цьогоріч вони оформили 1200 паспортів для тварин. Леонід Гриньков привіз до ветлікарні свою підопічну БІМу. Чоловік розповідає, що хоче чіпувати тварину, бо готує її до поїздки в Німеччину, куди виїхала власниця собаки. – Хочемо відправити його за кордон собачку хочемо прочікувати і відправити за кордон. Забрати хочу її за з собою, бо сумує за нею. Богдан приїхав з Красилова до Хмельницького, щоб зробити кішці Варварі та псумарлі, ветеринарно-санітарні паспорти. Це тьощина кицька, а це мій собака, мій улюбленець. Я його взяв ще маленький місяць йому було. Жінку я відправив з тещою і дитиною за кордон. Я кицьку відправляю, а на всякий випадок роблю для собаки теж документи. Я чіпував і собаку, і кицьку, і тепер буду документи робити. Начальник Хмельницької міської ветеринарної лікарні Костянтин Завроцький розповідає, що для перетину кордону з країнами Євросоюзу тварину потрібно чіпувати. Ось зараз вертаються всі умови виїзду за кордон до того, що як було. Тобто це обов'язково паспорт міжнародний, чіп. Євросоюз – ті три антитіла на бешенство на скасу обов'язково. Тобто кожна держава має свої вимоги перетину кордону. Ветеринарно-санітарний паспорт міжнародного зразка роблять лише чіпованим тваринам. Вартість чипа від 300 до 350 гривень коштує. Його продають, ставлять, записують в базу даних, і тоді людина йде оформляти паспорт міжнародний до Хмельницької міської лікарні ветеринарної медицини на день в середньому звертаються 15 бажаючих оформити ветеринарно-санітарні паспорти міжнародного зразка, каже заступник начальника Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. З 1 січня по даний період цього року було видано 1200 ветеринарно-санітарних паспортів на тварини за аналогічний період з минулого року близько 400 паспортів. Ветеринарно-санітарні паспорти встановленої форми видають всі уповноважені державні лікарні ветеринарної медицини, які у нас є на території Хмельницької області. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.